Tak dvakrát týdně. Většinou zapečuji, uh, co doma je, nějakou zeleninu s bramborama, se sýrem. Nevaříme maso doma, nekupujeme maso, nevaříme maso. Vařím častěji na podzim a v zimě, protože vařím česká jídla a ty jsou těžší. A jelikož bydlíme v Texasu, kde jsou ve velká vedra, a tak přes léto a na jaře moc nevařím. Vařím asi dva, dva, dvakrát měsíčně, jako dvakrát do víkendu. Když vařím, tak dělám třeba jeden z, z krásných speciálních, je taková jako kuřecí plátek, a, polívaný sírovou omáčkou a k tomu jarní bramburky na cibulce a k tomu ještě potom jsou tam takové jako a, lístky, řekněme lístky řepy. A je to takové hodně jemné, rychlé a zároveň lehké jídlo, které je i zdravé.